<متحدث> الآن وحصريا <متحدث> استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوت جديدة الزيت والشيلات شيلات الفرح قصايد شعرية حسب الطلب مواليد تخرج مدح تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل مكتبة الكلمات العامة والخاصة جوال صفر خمسة صفر خمسة خمسة ثمانية سبعة سبعة أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال الصفر صفر تسعة ستة ستة خمسة صفر خمسة خمسة ثمانية سبعة ستة ثمانية سبعة ترقّبوا مرحبا على عرض وصلاة العصر تسمع تراحيبا وسنجد في الظل الاوطان من منعرف الأو ما من ماضيات الزمان ما حسبنا الفتن ونم ذنوبنا العسيرة كم سجدتي من نشعلها ونطيبها يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تراحيبها ان تاريخ مشرد من زمان اسمنا جامخ من يا حليله اللي تهندس يا حليله قاسي يا ما يا لا لا لا لا لا لا لا صرت يا, لأ لا لا, يعني لا, لا, لا, يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تسمع ضربا حيا أصلي Oh! Uh. مازِنَ لَهُ فِي مَجَالِهِ الْحَدِيدُ الْحَدِيدُ لا لا, لا, لا, لا